smooth like butter like cream mineral under cover. Like... Biti esentzuta naizea, ze? Biti es gustatzen zaizu? Bai. Ondo hau, ue. Eh? Debutatu zutenetikan segitzen ditut. Bueno, egia esan, Treinexianen ere ezagutzen ditun eta kanbak bakoitzen gerozeta geion gantxatu naiz. Zein da zure baiasa? Nerea, Jungi. Ze? Zuri ere aurpegi goi zaizu zure lagun K-pop zaleak hitz egiten dizunen. Bueno, hementsa daukazu K-popeko oinarri-oinarrizko kontzeptuen hiztegitxo bat. Ongi etorri. Lehenengo hitza, aidol da. Aidol esaten zaio k-pop talde bateko kide bati edo bakarlari bati. Abestu egiten du, dantzatu egiten du, rapeatu egiten du, entretenimendua nahitzen dira eta oso-oso itxura zaindu aukitzen du bai fizikoki eta baita jarrera aldetik ere. Eredugarriak izan behar duela suposatzen da. K-pop-eko entretenimendu konpainiek gazetxo pila bat izaten dituzte traini bezala eta hauek hilabetetan edo batzutan urtetan zehar entrenatzen dute eta gero, azkenen, badebutatzen dute bakarrari bezala edo k pop talde bateko kide bezala. Hala ere, gertatu daiteke hilabetetan edo urtetan zehar traini izan ondoren ez iristea inoiz talde bateko kide izatera eta bidean geratzea, babai, konpainiak erabakidulako zula balio edo bazukke zezulako aguantatu eta ustea erabaki dezulako. Hortaz debutatzea hori hitateke ez, ba, traini izan ondoren azkenen talde bateko kide bezala edo bakarlari bezala, ba publikoki zure abesti bat edo algun bat kaleratzea eta hola zure karrerari hasiera ematea. Eta debutatuta gero berriz ere single bat edo album bat kaleratzen dandan bakoitzen horri kanback esaten zaio. Batzutan kaleratudan gauza batetik anbestea igual ilabete gutxi batzuk bakarrik pasadia eta esaten duzu, "Aber, zergatik kanback? Ez dia ajun, ez dute musika utzi, baino berdin dio. Beti zerbait berria publikatzen denean horri kanback esaten zaio." Eta kanbak bat egiten dan bakoitzean, normalen, kanbak horrek kontzeptu bat izaten du, konzept bat. Eta kontzeptu horri lotuta juten dia, gero, estetikoki egingo dituzten gauza guztiak edo promoak, oso hikoa izaten da adibidez kanbak bakoitzean, kideek kide batzuk edo guztiek idearen kolorea aldatzea. Eta gainea oso sekretuan mantentzen duten zerbait izaten da. Ba, abestiaren estreno ofizialer arte gorde aliketa ondoen, ba, gero, sorpresa izan dadin. Eta iztegitxuarekin bukatzeko asko erabiltzen den beste kontzeptu bat eta bere derivatu bat bias edo bias eta bias breaker edo bias breaker. Bueno, breaker hori ez da oso ondoa, oskatzen duten, baino hemen idatzita ikusiko duzu. Eh? Aurreko bideo baten komentatu nun bezala K-pop zalen artean oso ohikoa izaten dandan galdera da, zein da zure biasa. Ordun, biasa litzateke talde bateko kide guztien artean zure gustukoena dan kide hori. Ba, gustatzen zaizulako nola besten duen, dantzatzen duen edo fisikoki, edo zerengatik, baino gehien gustatzen zaizuna eta bias wrecker litzateke ba gustatzen zaizun gehien gustatzen zaizun horren atzetik egongo litzatekeena ez ba beste kide hori tarteka bere argazkiren bat edo bideo bat ikusita esaten dezula mmm, igual nire bias hau da baina hau ere asko gustatzen zait bai bias titulo horretarako beste autagai posiblena izango litzatekeena gutxi gorabea Bueno, ba, hausia izango litzateke, K-popeko oinarri oinarri oinarrizko kontzeptuen iztegitxoa. Halare, besteren bat baldin badaukazue buruan eta zalantza baldin badaukazue, galdetu lasai eta saiatuko naiz erantzuten. Eta hausia da dena daurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurren arte Aio! <tipen>